رسول وسلم گیا ابھی بل کو نا سوا ہو sallallahu alayhi kiya rasulallahu wasallam alayhi kiya habibi sinho alewa zalab jaiye sinho alewa lehe sinho alewa lehe re hum sansat Allah <speaking in Spanish> murtaza